כמה אחוזים משמונים 80 זה 100. בעיות כאלה יש להן נטייה לשגע אנשים בגלל שברמה מסוימת הן די קלות, כי זה פשוט 100 וכאן זה 80, הם שואלים מהם מה האחוזים. אבל אז אנשים מתבלבלים, הם שואלים, אז נחלק את המאה ב-80 או את ה-80 ב-100, זה משהו אחר. אתם פשוט צריכים לעקוב אחרי התיאור המילולי ולחשוב על המשברות. הם אומרים כי זה כאן, הוא הערך, זה 100, והוא כמה אחוזים מ-80. ואת הכמות, אחוזים זה מה שצריך למצוא, מהו האחוז? אם נכפיל 80 באחוז הזה שלא ידוע, נקבל 100. נתבונן בזה בדרך הבאה. יש לנו 80. אם נכפיל את זה במשהו, נקרא למשהו הזה X, נסמן זה בצבע אחר. אם נכפיל 80 במשהו, אנחנו נקבל 100. אנחנו צריכים למצוא במה אנחנו צריכים להכפיל את 80 כדי לקבל 100. אם פשוט נפתור את המשוואה הזאת, אנחנו נקבל את הערך של x. ומה שנצטרך לעשות בהמשך זה להמיר את זה לאחוזים. דרך נוספת היא לראות זאת בדרך הבאה. המאה הזה מתקבל כאשר מכפילים את מה כפול ה-80. אז תקבלו את המספר הזה. ואחר כך תוכלו להמיר אותו לאחוזים. למעשה זאת השאלה וכעת אנחנו יכולים לפתור אותה. אם נחלק את שני של המשוואה ב-80, נחלק את האגף השמאלי ב-80 ואת הימני ב-80, תקבלו x. תקבלו x שווה ל-100 חלקי 80. לשניהם יש מכנה משותף של 20, 100 לחלק ל-20 זה 5, ו-80 לחלק ב-20 זה 4. אז בתורה הפשוטה ביותר, x שווה ל-5 חלקי 4, אבל אנחנו, רק ביתנו אותו כשבר. אבל הם ביקשו לדעת כמה 80 זה יהיה, אם הם היו שואלים איזה שבר זה 180, היינו מסיימים. יכולנו להגיד כי 100 זה 5 חלקי 4 של 80, והיינו צודקים לחלוטין. אבל הם ביקשו שנגיד איזה אחוז זה. עלינו להמיר זה לאחוזים. הדרך הקלה ביותר היא קודם כל להמיר לשבר עשרוני. נעשה את זה כעת. החמש חלקי זה למעשה אותו דבר כמו לחלק לארבע. נבין קודם מה זה. נרשום את זה באדום. זה חמש לחלק לארבע. אתם עושים שהכל כאן יהיה עשרוני. אז נשים כאן כמה אפסים. ו-4 נכנס לתוך ה-5 פעם אחת, נחליף כן צבע. ה-1 כפול 4 זה 4, נפחית, נקבל כי 5 פחות 4 זה 1. נוריד למטה את ה-0 הבא, וברור כי הנקודה העשרונית נמצאת כאן. אנחנו נרצה לשים את זה כאן, נוריד את ה-0 הבא. ו-4 נכנס לתוך 10 פעמיים. ו-2 כפול 4 זה 8. נפחית, כעת 10 פחות 8 זה 2. נוריד את ה-0 הבא. עכשיו, 4 נכנס ב-20 חמש פעמים. ו-5 כפול 4 זה 20. נחסר, אין שערית, אז זה שווה ל-1.25. כלומר, 5 חלקי 4 זה אותו דבר כמו 5 לחלק ל 4 וזה שווה ל-1.25. ועד כה ניתן לומר 100 זה 1.25 כפול 80, או 1.25 מ-80. ניתן לומר גם את זה. אבל אנחנו עדיין לא בתינו את זה באחוזים, זה באמת מספר. נראה לנו שאפשר לכנות אותו שבר עשרוני, אבל זה מספר שלם ושבר עשרוני, זה היה מספר מעורב לא היינו מציגים אותו כשבר עשרוני. זה 1 ורבו, 1 ו-25 מאיות. איך שלא תרצו לקרוא לזה. כדי לרשום את זה כאחוזים, למעשה עליכם פשוט רק להכפיל את זה 100, או להזיז את הנקודה העשרונית פעמיים. אז זה אם רק תזיזו את הנקודה פעמיים, זה שווה ל-125%. וזה נראה הגיוני לחלוטין, כי 100 זה 125% מ-80. הרי 80 זה 100% מ-80, ו-100 זה יותר מ-80. זה למעשה 1 ורבע של 80, אתם רואים את זה כאן. אז זה נראה הגיוני, זה 125%. אחוזים. זה יותר מא מא מא מאה אחוזים. אבל אנחנו מסייםנו. פתחנו את הבחירה. זה 125%,